Mindannyiunk érdeke, hogy április 3-án tiszta szavazáson döntsünk az ország jövőjéről. Tudd meg? Hogy mit tehetsz a választási csalások és visszaélések ellen. Visszaélés például a buszosztatás, amikor a szavazóhelységhez tömegesen szállítják a szavazókat, általában kisebb településeken. Bűncselekménynek minősül a szavazatvásárlás, a szavazat eladása vagy az erre való ajánlkozás is. Azaz, ha valaki a választóknak pénzt vagy más ellenszolgáltatást ígér, vagy ad cselébe a szavazatáért, ugyanúgy bűncselekményt követel, mint aki a szavazatáért cselébe ilyet kér vagy elfogad. Természetesen az is bűncselekmény ha valaki megfenyegeti a választót, hogy valakire szavazzon vagy ne szavazzon, esetleg egyáltalán nem engedi meg neki, hogy leadja a szavazatát. Az is bűncselekményt követel, aki mást nyílt szavazásra kényszerít, tehát eléri, hogy másoknak is megmutassa a szavazólapját, vagy mások előtt húzza be az X-et. Akár csalásról, akár visszaélésről van szó, számtalan lehetőséged van, hogy fellépj ellene. Ha hiteles forrásod, esetleg bizonyítékod van, de nem akarsz jogi eljárásokban részt venni, akkor fordulj a független sajtóhoz. Ez akkor a leghatásosabb, ha névvel és arccal vállalod, amit láttál, de nyilatkozhatsz úgy is, hogy anonim maradsz. Ha nem riadsz vissza a jogi eljárásoktól, választási kifogást nyújthatsz be a választási bizottságokhoz. Ezzel még azt is elérheted, hogy megismételtetik a szavazást. Ha bűncselekményt tapasztalsz, például szavazatvásárlást, nyílt szavazásra kényszerítést, a választási kifogás megtétele mellett a rendőrségnél is tehetsz feljelentést, akik kötelesek megvizsgálni az esetet. De legyen nagyon körültekintő, és csak akkor tegyél feljelentést, ha biztos vagy abban, hogy bűncselekmény történt. Végül pedig bármikor fordulhatsz a választási csalások ellen fellépő civil szervezetek egyikéhez, például a Tiszta Szabazás Koalícióhoz, melynek a TASZ is tagja. Keresd jogsegélyszolgálatunkat e-mailben, hívd forró vagy kattints a választasz.tasz.hu oldalra, ahol közérthető formában találsz információkat a választásokra.